يا مرحبا عند شيخين شعله نار إيه يا مرحبا عند شيخين شعله نار يكرم ضيوفه ويقدرها ويغنيها. هذا بن فهد العرب. اللي فاتح انذاره. بنصني شامو ومواجبة يوفيها يوفيها علي مقام وزراء خويه جارا مواقفة بريال علة وداويها يا مرحبا عندي شيخ شعله نارا يا مرحبا عند شيخ نارا يكرم وفهو يكدرها ويقضيها هذا بوفاة اللي فاتح انذاره ما نصلي الشام ومواجبه يوفيها تعال نقامو دار خويا مداره مواقفه تابريل عله وداويها سيف الدبيله بكل موقفه وغاره حر العلو مبروك يا فهتلك بلدى فوش عاره جالس سعاده تواليك وتواليها في عرسك البدر وبانت انواره دمتلك افراح وكل طبت لياليها يا تلك اللي في عودك دوم جطاره راعي العلوم دانا عيد نور دانا تزهر